فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وَمَلَيْهِمْ أن يَفْتِنَهُ وإن لفرعون وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الله فعليه على الموت يا لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أهينا الدعوة وما تستقيم وما تستدعان لسبيل الذين لا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وإنك مَنْ ونقل من رأى Lepas hujan